Perchezici în cazul jafurilor de la Sineti, hoii care au îngrozit România, în colii de polie. Polici sublinierătii din Ilfov fac joi dimineață patru perchezici în localitatea Ialomician-Movilica. În cazul mai multor furturi din autoturisme care au avut loc în zona pe Pustnicu, patru persoane fiind duse la audieri. Informează News.ro. au lecturi cu cazul ceafurilor de la Sineti. Suspecții au sustras sume de bani, subliniere i carduri Bancare din Ma, subliniere Inglesa, Supravegheate, în zona Ora Subliniere Pantelimon, la Pedure Apus După comiterea furturilor, acest tia ar fi folosit cardurile Contactless pentru a face depelici în limita sumei de 100 de lei. Cele patru persoane suspectate de furt sunt duse la audieri la sediul Poliției Pantelimon, urmând să fie dispuse măsurile legale.